ברוכים השבים. נפתור עכשיו מספר שאלות בנושא זריקות. אני חושב שלומדים יותר טוב כשרואים מישהו פשוט פותר שאלות ומדבר בכל רמה אשר דרך הנוסחאות. ייתכן שבסרטונים הקודמים אולי קצת בלבלתי אתכם, אז אני מקווה שנוכל עכשיו, אני אוכל לעזור לכם לפתור את הבלבול, ואם לא התבלבלתם אז עוד יותר טוב כי אנחנו רק נוסיף ללימוד שלכם. אז בואו נתחיל עם בעיה כללית. בואו נגיד שאני עומד בראשו של צוק ואני קופץ. בסדר? במקום לזרוק משהו, אני קופץ. אה, לא נתעסק בתנועות שלי לצדדים, אני מניח שאני נופל ישר למטה. אפשר להניח אולי שמישהו אה, חס וחליל לדחף אותי מראש הצוק. זה נשמע קצת אה, חולני, אבל בואו נניח שלא קרה לי שום דבר רע. אה, המהירות ההתחלתית שלי בראש הצוק אפס, כי אני במנוחה לפני שקפצתי או נדחפתי. אה, נכון? עכשיו למרגלות הצוק... המהירות שלי תיה 100 מטר לשנייה. זה הנטון שלנו. המהירות שלי בסוף הנפילה תיה 100 מטר نرسم זה מטר לשנייה. עכשיו השאלה שלי היא מה גובה הצוק? כדי כדי להתייחס בשלב הזה לקיוונים של המהירות כדי שנוכל להבין את, ה, את הגודל הסקלארי הזה נקבע שאקיוון למעלה הוא חיובי ולמטה שלילי המהירות שלי 100 מטר לשנייה בכיוון מטה יכולתי לקבוע את זה גם אפח אה איך החלטנו המהירות הסופית היא 100 מטר לשנייה בכיוון מטה ומכיוון שקבענו שהכיוון מטה הוא שלילי והגרוויטציה מושכת תמיד כלפי מטה, תאוצת הגוף שווה לתאוצת הגרוויטציה ששווה ל-10 מטר לשנייה בריבוע. אני מקדים לכתוב את זה כי כשאנחנו עוסקים בזריקות או קפיצות או משהו אחר לפני כדור הארץ, אנחנו יכולים להשתמש בקבוע הזה. המספר הנכון הוא 9.81, אבל זה יחייב אותי להשתמש במחשבון, לכן ואני אסתפק ב-10 מטר לשנייה בריבוע. זה מושך אותי כלפי מטה, בגלל זה יש אני יודע את המהירות ההתחלתית וגם את המהירות הסופית, בדיוק בזמן שאני פוגה בקרקע. ואז השאלה היא, מהו המרחק? מה מייצג המרחק במקרה הזה? המרחק זה הגובה של הצוק. איך נחשב אותו? הנוסחה היחידה שאנחנו מכירים עבור מרחק, או בעצם השינוי במרחק. במקרה הזה זה אותו הדבר. השינוי במרחק שווה למהירות הממוצעת. כשלמדתם את זה בחטיבת הביניים, או אולי אפילו... במספרי הסודי לא קרה תני that the miirut memutzat כי דיברתם רק על miirut kvoa. The miirut is memutzat and the rigiit is not the same matter. Now, because the miirut is different, we are going to focus on the miirut memutzat. So, let's go. The shinoi b'merchak, that the miirut is memutzat, kapul hazmano. I'm wondering if או, או שינוי במרחק חלקי שינוי בזמן, זה המהירות. אני אשנה זה פה לשינוי בזמן, Δלתא-T. מכיוון שאנחנו מניחים בדרך כלל שהמרחק ההתחלתי שווה ל-0, אנחנו מניחים גם שבהתחלה הזמן שווה ל-0. אנחנו יכולים לכתוב שהמרחק שווה למהירות הממוצעת כפול לזמן. מאוחר יותר נפתור שאלות בהן לא מזמן 0 או ממרחק 0. במקרים אלה נצטרך להיות יותר פורמליים, ונגיד שהשינוי במרחק שווה למהירות הממוצעת כפול לשינוי בזמן. זאת נוסחה שאנחנו מכירים. עכשיו, בואו נראה מה ניתן לחשב מכל העניין הזה פה. זאת הנוסחה שלנו, אבל אנחנו רוצים לדעת האם אנחנו יכולים לחשב את המהירות הממוצעת המהירות הממוצעת היא פשוט הממוצע של המהירות ההתחלתית והמהירות הסופית. המהירות הממוצעת שווה לממוצע של שני המספרים האלה, מינוס 100 ועוד 0 חלקי 2. אני מחשב את הממוצע של המספרים, וזה יוצא לי שזה שווה ל-50 מטר לשנייה. הצלחנו לחשב את זה. האם ניתן לחשב את הזמן? אנחנו יודעים שהשינוי במהירות שווה למהירות הסופית, פחות המהירות ההתחלתית. זאת אינה זה נוסחה מיוחדת, לא צריך לזכור את זה, זה משהו אינטואיטיבי. השינוי במהירות זה המהירות הסופית, פחות המהירות ההתחלתית, ושזה שווה לתאוצה כפול הזמן. מהו השינוי במהירות במקרה הזה? בואו נראה. המהירות הסופית שלנו, אמרנו, היה נתון לנו שהיא מינוס 100 מא, מטר לשנייה. והמהירות ההתחלתית היא 0, כך שהשינוי במהירות שווה ל-100 מטר לשנייה. לפעמים אני כותב את היחידות ולפעמים לא, אבל אני חושב שאתם מבינים כבר למה הכוונה. זה שווה לתאוצה כפול הזמן. מהי התאוצה? התאוצה שלנו היא 10 מטר לשנייה בריבוע, כי אני נופל ישר כלפי מטה. מינוס 10 מטר לשנייה בריבוע כפול לזמן. זאת נוסחה פשוטה. נחלק את שני האגפים בתאוצה, במינוס 10 מטר לשנייה בריבוע, ונקבל שהזמן שווה, המינוס מתכזז כפי שצריך, כי קשה לחשוב על זמן שלילי. אנחנו מניחים שהזמן חיובי. טוב שהזמן חיובי. אז המינוסים מתכזזים, והזמן הוא שניות. זהו, חישבנו את הזמן, חישבנו את המהירות את הממוצעת, אז עכשיו אפשר לחשב את גובה הצוק. המרחק שווה למהירות הממוצעת, מינוס 50 מטר לשניה, כפול הזמן, 10 שניות. חשוב להבין שהמרחק הוא מינוס 500 מטר. אולי אולי זה לא נשמע הגיוני, מה, מה הכוונה מינוס 500 מטר? זה יכול לשמע מבלבל. אבל זה בכל זאת התשובה הנכונה. זה נכון כי הנוסחה נתנה לנו בעצם את השינוי במרחק. אמרנו שפורמלי זה השינוי במרחק. אם יש לנו צוק אני החליף צבעים. יהיה לנו יותר ברור. אם יש לנו צוק ואם אנחנו מניחים שאנחנו מתחילים בנקודה הזאת שבה מרחקו 0 וגם גובה הצוק הוא 500 מטר אז הקרקע, המרחק הסופי, זה המרחק ההתחלתי, והמרחק הסופי, df, הוא בעצם מינוס 500 מטר. יכולנו לעשות את זה בצורה אחרת. יכולנו להגיד שזה פלוס 500 מטר, ושזה 0. אבל מה שחשוב זה השינוי במרחק. אנחנו שמרוש, שמראש הצוק לקרקע, השינוי במרחק הוא מינוס 500 מטר. נכון? בהתאם למוסכמה שלנו מינוס זה כלפי מטה, לכן השנוי במרחק הוא מינוס 500 מטר, וגובה הצוק הוא 500 מטר. זה מעניין, אם עולים על צוק שגובה הוא 500 מטר, שזה בערך פי שלושה מהגובה של מגדלי הזריאלי, מה... מהגבוה בין שלושתם מגדלים. אם אנחנו קופצים מהגג של בניין כזה, שהוא פי שלוש מהזריאלי, ובהנחה uh, שאין לנו uh, התנגדות אוויר וזאת הנחה משמעותית או אם אנחנו מפילים, uh, נגיד שאנחנו מפילים מטבע כי במקרה של uh, מטבע, התנגדות האוויר משפיעה עליו מעט מאוד אז אם מפילים מטבע מגג של בניין כזה למטה מהירותו תיה 100 מטר לשנייה זאת מהירות מאוד גבוהה בגלל זה לא כדאי לעשות את זה כי זה כל כך מהר שזה יכול להרוג אם אתם אנשים רעים, אני לא רוצה להכניס לכם uh, רעיונות לראש מעניין שהפיזיקה מאפשרת לפתור שאלות מהסוג הזה. בסרטון הבא אני אמשיך לפתור שאלות, ואני מקווה שתשימו לב שהכל מתרכז סביב מהירות, מהירויות ממוצעות. השינוי במהירות הוא התאוצה כפול הזמן, והשינוי במרחק שווה לשינוי בזמן כפול המהירות הממוצעת, שאותה אנחנו כבר מכירים. אז לתראות בסרטון הבא.